السلام علیکم ویلکم ٹو محمد ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ مینشنز کیا ہوتے ہیں مینشنس کیسے کیے جاتے ہیں اور مینشن کرنے کا فائدہ کیا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ویوز بہت میٹر کرتے ہیں اور جتنی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس پہ عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اگر نہیں کرنا عمل تو آپ کی مرضی کیونکہ میں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں مجھے تو علم ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آگے آپ لوگوں تک بھی وہ پہنچے تو زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف اور دوستوں مینشن کیا ہوتا ہے اور کیسے لگایا جاتا ہے تو کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کی نوٹیفکیشن ہمارے پاس کیسے آئیں گے یہ سارے ڈیٹیلز پہ جانے سے پہلے آپ کچھ امپورٹنٹ باتیں سمجھ لیں کہ مینشن کیا ہوتا ہے اگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں دوستوں آپ لوگوں میں سے سب کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہوگا فیس بک یوز بھی کرتے ہوں گے یا ٹک ٹاک بھی یوز کرتے ہوں گے تو آپ جب فیس بک پہ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے فرینڈس کو ٹیک کرتے ہیں اسی طرح آپ ٹک ٹاک پہ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں آپ کی ویڈیو آپ کے دوست بھی دیکھیں اس میں بھی آپ دوستوں کو ایٹ دا ریٹ والا سائن لگا کے ان کے نیم کے ساتھ منشن کرتے ہیں تو دونوں پلیٹ پلیٹفارمز میں یہ طریقہ ہے ان کے پاس نوٹیفیکیشن جاتا ہے کہ آپ کے فلاں دوست نے آپ کو ٹیگ کیا ہے یا منشن کیا ہے فلاں پوسٹ پہ یا ویڈیو پہ اسی طرح یوٹیوب پہ بھی آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو آپ اپنے ٹائٹل کے اندر یا پھر ڈسکرپشن کے اندر کسی بھی چینل کو مینشن کر سکتے ہیں امید ہے سمجھ آ یہاں تک کہ مینشن کیا ہوتا ہے یا سمپل ورڈ میں کہوں تو فیس بک پہ جو آپ ٹیگ کرتے ہیں اسی کو یوٹیوب پہ مینشن کہتے ہیں یہ سب پریکٹیکلی آپ کو میں دکھاؤں گا آگے چل کے تو دوستوں فرسٹ پوائنٹ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے ہم اب آگے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی ایلیجبلیٹی کا کیا ہے اس کے لیے پہلے مسٹ تھا ضروری تھا کہ آپ کے چینل پہ ایک ہزار سبسکرائبر ہونے چاہیے لیکن اب یوٹیوب نے تھوڑی ریلیکسیشن دکھاتے ہوئے اسے کم کر کے پانچ سو کر دیا ہے کہ اگر آپ کے چینل پہ پانچ سو سبسکرائبر ہیں تو آپ کے چینل کو, کو کوئی مینشن کر سکتا ہے اور آپ بھی کسی چینل کو مینشن کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسی کو مینشن کرنا چاہیں یا آپ کو کوئی مینشن کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے چینل پہ بھی پانچ یا اس سے زیادہ منیمم پانچ سو سبسکرائبر تو ہونے چاہیے یا آپ کے چینل پہ بھی پانچ سو یا اس سے زیادہ سبسکرائبر یا منیمم پانچ سو ہونے چاہیے تبھی آپ ایک دوسرے کو तो کر سکتے ہیں یہ تو بھائیوں کرائٹیریا ہو گیا اب ہم جان لیں کہ مینشن کرنے کے بینیفٹس یا فائدے کیا ہیں آپ اگزامپل کے طور پہ سوچ لیں کہ میرا چینل کوکنگ کا ہے اور ایک اور چینل ہے اس کا بھی کوکنگ کا چینل ہے میرے سبسکرائبر اور اس کے تو وہ بندہ میرے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتا ہے وہ ایک ویڈیو بناتا ہے اور اس میں میرے چینل کے نیم کو مینشن کر دیتا ہے اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں ایگزامپل کے طور پہ جیسے کہ کولیبوریشن ود ایٹ دا ریٹ محمد فوڈ ورلڈ تو اب اس کی ویڈیو میرے ویورس میرے سبسکرائبرس کے سامنے بھی ریکمینڈ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی ویڈیو کے ٹائٹل میں یا ڈسکرپشن میں میرا چینل کا نیم مینشن کیا ہے یہ لازمی نہیں کہ اس کے سبسکرائبر کے سامنے میری ویڈیو آئے لیکن اس کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ میری ویورز کو اس کی ویڈیوز سامنے ریکمینڈ ہو سکتی ہے اور اس سے وہ ویورز گین کر سکتا ہے لیکن دوستوں یہاں پہ اکثر لوگ یا میں کہوں یوٹیوبرز اکثر غلطی کرتے ہیں جو کہ ان کو افیکٹ کرتے ہیں ویوز نہیں ملتے اور مینشنس کا فائدہ نہیں ہوتا ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مینشن کیسے کرنا ہے کہاں کرنا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے چینلز کو مینشن کرتے ہیں جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ آپ کے ایک سے پانچ ہزار دو ہزار سبسکرائبر ہیں اور دوسرے کے ایک دو لاکھ یا پانچ لاکھ سبسکرائبر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں آپ ان کو مینشن کر دیتے ہیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا چینل ہے جس کو پہلے ہی بہت سے چینلز نے مینشن کیا ہوگا یا کر رہے ہوں گے تو آپ کو کہاں سے جینون فائدہ ہوگا تو دوستو اگر آپ مینشن کر کے یا مینشن ہو کے اصل میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کوشش کریں سب سے اہم ٹپ کہ آپ اس چینل کو مینشن کریں جس کا کانٹینٹ آپ کے کانٹینٹ سے ملتا ہو یعنی ریلیٹ کرتا ہو فوڈ چینل ہے تو فوڈ چینل کو مینشن کریں ولاگر ہیں تو ولاگرس کو مینشن کریں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جس ٹاپک پہ کام کر رہے ہوں اسی ٹاپک پہ دوسرا یوٹیوبر بھی کام کر رہا ہو دوسری کنڈیشن نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ کے سبسکرائبر اور دوسرے چینل کے سبسکرائبر کافی حد تک سیم ہونے چاہیے اگر آپ کے دو ہزار ہیں تو اس کے بھی اگر دو ہزار پچیس سو یا اٹھارہ سو سبسکرائبر ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے یعنی یہ بھی قابل قبول ہے لیکن اگر آپ کے ہزار دو ہزار سبسکرائبر ہوں اور اس بندے کے تین چار لاکھ سبسکرائبر ہوں تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں پھر آپ کا کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا تو کوشش کریں ہم وزن سبسکرائبر کو منشن کریں اگر آپ سے بڑا یوٹیوبر ہو اس کو آپ کولیبوریشن کا کہیں گے تو وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے اس کو آپ سے فائدہ ہونا ہی نہیں تو آپ خود سوچیں کہ وہ کولیبوریٹ کرے گا نہیں کرے گا ٹیکنیکلی یوٹیوب کا الگوریتم بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ان کا میل نہیں ہے ان سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا تو بھائیوں جتنا بھی آپ نیو یوٹیوبرس ہیں آپ لوگ آپس میں ایک ساتھ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو اکثر نیو یوٹیوبرز ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے یا اگنور کرتے ہیں اس بات کو میسیجز کمنٹس میں لکھتے رہتے ہیں کہ یار ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا اس طرح کمنٹس میں بولنے سے آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا اس پلیٹ فارم پہ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو سیلفشنس سے نکلنا ہوگا اور تھوڑا ہٹ کے سوچنا ہوگا جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اور میری یہ بات یاد رکھیں آپ جب دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ آپ کو وہ چیز خود عطا کر دیتے ہیں جو آپ کو طلب ہوتی ہے پر آپ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی تو اگر آپ کے پانچ سو سبسکرائبر ہیں اور دوسرے بندے کے پانچ سو ہیں یا چار سو ہیں اس سے کہیں کہ آ جائیں مل کے ایک ویڈیو بناتے ہیں کولیبریٹ کرتے ہیں اس طرح آپ دونوں کے ویورز بڑھیں گے اگر ایک دوسرے سے سو سو سبسکرائبر یا ایون پچاس پچاس سبسکرائبرز میں مل جائیں تو کافی ہیں آگے پھر آپ کسی اور یوٹیوبر کے ساتھ کولیبوریشن کریں اسی طرح گرو کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ فائدہ آپ سب نیو یوٹیوبرز کا ہوگا تو دوستو یہ کچھ پوائنٹس تھے سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھے اب چلتے ہیں اپنے موبائل سکرین پہ اور سیکھتے ہیں کہ منشن کیسے کرتے ہیں اور اس کے نوٹیفیکیشن کہاں پہ آتے ہیں ہم آ گئے اپنے موبائل سکرین پر یہاں آپ کو بتاؤں گا کہ کی کیسے منشن کرتے ہیں اور نوٹیفیکیشن کہاں آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یوٹیوب اسٹوڈیو نیم کی ایپ نظر آ رہی ہوگی اس کو اوپن کروں گا میں اور یہاں آپ کو اوپن کرتے ہی نظر آ رہا ہوگا نیچے کی رومک کانٹینٹ لکھا ہوا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں کسی کو اس ویڈیو میں مینشن کروں تو اس پہ کلک کریں گے تو آپ ایسے اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پینسل سی بنی ہوئی ہے اس پہ کلک کروں گا میری فرسٹ ویڈیو جو نظر آ رہی ہے ایڈ اینڈ سکرین تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا اس طرح یہ ویڈیو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو ابھی یہ پینسل شو ہو رہی ہوگی ٹاپ پیج اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ اب ایڈٹ کرنے کے قابل ہو گئے یہاں آپ ٹائٹل میں بھی اپنا مینشن کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی ایگزامپل کے طور پہ میں ابھی یہاں پہ میں یہاں آپ کو ڈسکرپشن میں مینشن کر کے ایگزامپل کے طور پہ دکھاؤں گا یہاں ڈسکرپشن پہ میں اسے کلک کروں یہاں پہ اب میں اس جگہ پہ مینشن کرنا چاہوں گا یا نیچے تھوڑا سا یہاں پہ میں مینشن کروں گا کسی بھی چینل کا یہاں آپ دیکھیں ایٹ دا ریٹ آپ یہاں ڈالیں اور ساتھ میں لکھیں اے ایس کے جیسے میں نے اے ایس کے لکھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آسک اسلامولوجی سیکنڈ پہ یہ میرا دوسرا چینل ہے جو اس کو میں ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو مینشن کرنے کے لیے سمجھاؤں گا اگر آپ کے پاس دو تین ڈیجٹس یا دو تین الفابیٹ ڈال کے آپ کے پاس کوئی نام نہیں آتا تو آپ پورا بھی لکھ سکتے ہیں اسلام اس سے آپ کو پورا اسلام اولو جی اس سے آپ کو پورا چینل کا نیم آ جائے گا اس پہ آپ دبائیں تو یہ مینشن ہو گیا اس کے بعد آپ نے مینشن کر دیا تو بیک جائیں اور یہاں سیف پہ کلک کریں تو یہ ڈسکرپشن اب یہاں میرے چینل پہ کوئی بندہ آ جائے اور وہ میرے ڈسکرپشن میں جائے اس کو میرا دوسرا چینل منشن نظر آئے گا وہ اس کو کلک کر کے وہاں جا سکے گا تو دوستو ہمیں منشن کرنے کا طریقہ آ گیا ہے تو اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں منشن کرے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کی نوٹیفیکیشن کہاں آئے گی تو اب ہم جائیں گے اوپن کریں گے یوٹیوب ایپ یوٹیوب ایپ میں ہم جائیں تو نیچے سوری اوپر ہمارے پاس جو یہ روبنی ہے یوٹیوب ٹاپ پہ اس پہ آپ کو یہ نوٹیفیکیشن بیل نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ کلک کریں یہ ہمارے پاس جو پیج ہو اوپن ہو گیا اس کے اوپر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا آل اور ساتھ میں مینشن تو آپ مینشنس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کو لسٹ نظر آ جائے گی جو جس نے آپ کو مینشن کیا ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو مینشن کے بارے میں ساری ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی میں نے پوری کوشش کی کہ آسان سے آسان الفاظ میں آپ سے سمجھا سمجھا سکوں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے والدین کا اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت فی امان اللہ